الان وحصريا استديو فزاعي اللي نورت بحياتي اهلا هلا يا مرحبا بك وسهله عقب انتظار جيتني يا غنات يا فرحتي جعلك امام المصلي يا فرحتي جعلك امام المصلي فزاعي اللي نورت بحياتي أهلا هلا يا مرحبا بك وسهلا عقب انتظاري جيتني يا غناتي يا فرحتي جعلك إمام المصلين الله, الله عطاني فرحتي يا غلاتي وفرحة أبوك اليوم تسوى ملايين أبوك شيخ افتضاهي البدر باحلى صفاتك، اخرجه سمو الطيب والحسن والزين هيا عزوتي مثلان في ثقاتي هيا عمي وخال للشدائد من خلقة الدنيا رجال عتيين اذكر خوارك في زمان الشتاتي الحجراوي اللي بالمواقف عظيمين، عدوهم لحان وقت زماتي من ويلهم يشرب من الغبن كاسي شوفك قايد بالميادين، فزاعي اللي نورت بحياتي، أهلاً هلا يا مرحبا بك وسهلين، عقب انتظاري جتني يا غناتي، يا فرحتي جعلك إمام المصلين، الله عطاني فرحتي يا غلاتي، وفرحة أبوك اليوم تسوى ملاتي أخلو و الطيب والحسن والزين يا عزوتي من كان في يا عم, وخال دايد يا عم أل من وخال للشدايد معدي يا عمامك أهل المرجلة والوفادي الزايد قروم الرجال الشديد يوم قيل فيهم غير علم ثباتي من خلقة الدنيا أجراوي اللي بالمواقف عظيمي عدوهم لحال وقتاً ماتين من ويلهم يشرب من الغبن كاسين معارف الجد ساسك يواتين الطيبين من العرب والسلاطين حماكي ربي يا جنيني لذاتي وافرح بشوفك قايدين بالميادين 6